Simona Halep sub a aflat prima adversar de la Miami, a produs ocultul turneului în primul tur. Fran Kuzwae Kaucea din, locul 98-ta, prezent pe tabloul principal Kalu Kiloser, va fi adversara Simonei Halep, locul 1 mondial, în turul 2 la Miami Open. Dodin a trecut în primul tur de Veronica Cepede Roig din Paraguay, locul 78 ta scor 6 la 4, 7 la 6, 3, 6 la 3, după două ore liniere, 14 minute de joc. Halep sublinierei Dodin nu s-au mai întâlnit până în prezent, conform News Meciul va avea loc joi, în jurul orei 2100. Acesta este al treilea de pe terenul principal, după o întâlnire de simplu feminin, sublinierei una de simplu masculin. În al patrulea meci de pe terenul 7, Sorana Cârstea va evolua în turul 2 cu Surei Xieh din Taiwan. În timp ce în următoarea partid se vor întâlni Marius Copil, locul 84, cu sportivul Mihail Fuku sub numărul 83 mondial, în primul tur. Monica Niculescu va juca împotriva Magdalenei Ribaricova, în turul 2, în al treilea meci de pe terenul 9.